بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رسالة المهدي المنتظر الى الرئيس الامريكي جون بايدن فطبعا المهدي المنتظر يبعث برسالة المحبة وسلام الى الرئيس الامريكي جون بايدن وبيرحب فيه بالرئيس وبالشعب الامريكي العظيم الذي ساعد مصر كثيرا جدا في ازمتها وفي خلال عمليه السلام مع اسرائيل ايام الرئيس الراحل انور السادات الله يرحمه وتستمر امريكا حتى الان في دعم مصر <تصفيق> ولهذا الامر احنا نشكرها الشكر الجزير جدا فنحب نطمئن الرئيس جون بايدن ان في عصر المهدي المنتظر سوف تنطلق شراقة مصرية امريكية حقيقية من اجل تحقيق السلام العالمي وهذا اعظم ما يقال في هذه الرسالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيعني مفيش عداء هيكون بين المهدي المنتظر او الامريكان وكل الامر يعني في قصه المهدي المنتظر ان هو السيد المسيح ايضا ده مفهوم جديد اول مره ممكن يكون حد يعرفه وبعدين ظهوره يعني لا يعلمه الملائكه ولا من في السماء جميعا الا الله وحده لان هذا يعني التوقيت في ظهور المهدي المنتظر او السيد المسيح او ملك اليهود المخلص كما هو مذكور في التوراه فكل هؤلاء شخصيه واحده كما اقول لكم دائما اقول لكم هذا الكلام طيب انا بقى عايز اعرف ايه هو دور امريكا في الموضوع المهدي المنتظر احنا نرجو من امريكا والرئيس جون بايدن ان يحقق الاكتشاف المذهل للسيد المسيح وكيف يتحقق هذا طبعا لن يتحقق هذا الامر الا بالحفر والتنقيب عن الملكه كيلوباترا ثم ياتي ابن الانسان اللي هو المهدي المنتظر اللي هو السيد المسيح ليقوم باحيائها من جديد كما هو مكتوب في سفر الرؤيا سفر الرؤيا مكتوب فيه انه نازل على امراته وعرس الخروف وطوبة للمدعوين يعني الناس اللي هتبقى موجودة في هذا العرس يعني شيء جميل أن لما تخرج الملكة كليوباترا تعود إليها الحياة ويعود المسيح معها أيضا فاذا هذا الأمر يعني اكتشاف رهيب جدا يعني يعني كل الأمر بقى اللي هنعمله هنرسل برسالة للرئيس جون بايدن إن شاء الله واتمنى ان هذا الفيديو يترجم له ويصله في البيت الابيض حتى يعني يقرر البحث والتنقيب عن الملكه كيلوباترا في مدينه الحمام في مدينه الاسكندريه في موقع معلوم لا يتعدى 10 متر في 10 متر يعني الامر بسيط واحدث الاجهزه عند الامريكان طبعا يستطيعوا الكشف عن الارض قبل يعني ان يتم الحفر فيها لديهم اجهزة حديثة متقدمة جدا لديهم امكانيات عالية يعني ولازم هما كمان يستقبلوا المهدي المنتظر عند بداية ظهوره لان هما قوى العظمى في العالم يعتبروا الان وعندما يأتي المهدي المنتظر ويكون هناك قوى العظمى معه جنبا الى جنب فهذا امر يعني يكون كويس ويحقق السلام السريع في العالم ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماشي.